نحن هون بشوية فوق حصويه وليكو خلي الرأي العام الكلي شوف حزب الله يضرب من حد البيوت لتضربنا ايتوفينها خلاص خلاص لانه المقاومه الاسلاميه اشرف منكم <تصفيق> يلا يلا انا معش ببص <تصفيق> هاو ولافوت الملعونه بيتعدوا على مشايخ <تصفيق> ها الشوفير عربي رفاط الشوفير عربي <تصفيق> رفاط يتعلموا كيف يمرقوا من طقمه <تصفيق>